سلطان لا تشهد وعينك تشوف الحال ومثلك بيعذرني لياما ما تعذب يوم انك تقول اني بعيد عن الارسال انا اللي ظروف الوقت ياخوك من مرتاح يكفي نالي لي وليف تاركه من ثمان ليال وليف يزيد الجرح لا ما تذكرته كسيته مشاعر روحي وقلبي اليمان تخيرته يا ما تخيرته وفاه اعطاني الصد والهمال، احسبه يقدر وقفتي يوم قد تحمل تحملت منها الضيق والهم والغربال، ولا فيه صبر مثل صبر تصبرتاح، تغير علي وصد عني وصد احبال بلا عذاب غيرته